Пів, близько півної другої ночі проведено два вибухи. Служби військів виїхали на місце, Виявили, що два попадання снарядів. Один найближче підприємство, один на, на територію дитячого садка в житловій забудовині. Тут немає жодних е, військових об'єктів, близько ми готували цей садочок до відкриття тому прибрали територію, видно одразу було, що тут немає ніякої військової техніки, людей і так далі. А, люди постраждали, дякувати Богу, не так багато. Люди вдома, було одразу на місці допомогу, одну людину локалізувала. А немає. Це найголовніше. Так, велика кількість будинків, той, що повзад мене, і ще багато будинків навколо, зараз без вікон, без дверей, причому з двох боку, бо дуже потужна була хвиля, але звіт методи підволось уникнути. На даний момент працює цілональна самого саморанту, прибирають, зроблять безпечне місце перебування тут на території біздеріла і попонищенні. Ну, ми проводимо до Всім, кому потрібно, е-е, притусток, тобто тимчасне місце тимчасового перебування, ми звантажимося до, вибачте, до містради, і у нас є все для тимчасового перебування, також тим, е-е, буде надової їжа, вода і все, що необхідно для того, щоб пережити ці високі часи золоті. За що перше постраждало? Оцей привал, осебові висота чи приїзд. За э информ... Очевидців людей, які проживають, перша ракета прилетіла в дитячий садок, друга ракета прилетіла на підприємства, бо ця зона неподалеку є індустріальна зона. Я думаю, що вже сьогодні можна говорити про це, і це не секрет, що це хлібзавод, миколаївський хлібзавод, який забезпечує хлібом миколаївців і Херсонців. І вже сьогодні можна констатувати факт, що там немає військових, але техніка, яка автомобільна, яка залучена для перевозки. Хліба і Херсон-Миколаїв дуже понівечено, і це може скасатися на логістиці хлібу в місті і Херсон. Можливо, це знову ж таки терористичний акт, який направлені на те, щоб просто людей бити, заморити голодом, зробити все, щоб на цьому країнського.